سؤال يقول الأخ يقول بأنه كان بيعمل مهندس تكييف في شركة وهذه الشركة بتعمل في جهات حكومية ومن بين هذه الشركات اللي بتوصل لها التكييف أو التبريد ممكن يبقى في بنك فهل عمله جائز والجواب نعم عملك في هذه الشركة جائز لأن أصل عملك حلال وأنت لا تشارك في العملية الربوية التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود لعن رسول الله اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه فانت لست مسؤولا عن اي عمليه من هذه العمليات واصل عملك حلال واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا هذا الحلال الطيب انه لذلك هو عليه.